من على كل أخصام أخصاب كأني حاططهم في جروب, في جروب كل الناس تشوفني تقول عليا فعلا شخص حبوب كل الناس عرفات لسه لسه وشك مليان حبوب مليان عيوب أيوه مليان عيوب أيوه أيوه في فرق بين عمرك ما تتساوى سلفتك على الأرض مش هتطول لو على الدنيا مش هتفضل سالكالك عشان الأرض مش هتدوق ما تخليش كلامك يسوق آخرك في سوق تسوق آخري ما يجيش نظرك تكساس تكساس فوق ذا قول اسود زي البترول فوق بدون منظور منصور صوت صوت بطن دماغك تسوحك مع كل ده مش هروح مش ببعد عن الانظار أنزار. بدونك الدنيا مش هتنور هو مش هتطول مش هتطول مش هتطول واو واو واو بيتلي بطلع كلام واحد عايش في دنيا وهم سايبنا حتى ننام تلاقي كتر التفكير مش مش بنام مش بنام من كتر التفكير مش بنام مش بنام من كتر التفكير مش بنام مش بنام من كتر التفكير مش بنام التفكير مش بنام قربت اوصل 1k الحمد لله على كل شيء نفسيتنا مش باحد حد الشغل ما اشتغلتش مع حاجه حتى اللي مع نفسي يوصل اخرك تحت درسك يوصل اخرك تحت درسك درسك اخرك تحت درسك